Всім привіт. Сьогодні покажу, як можна зробити точну копію будь-якої блешні або іншої приманки методом лиття за допомогою такого сплаву, як цам. З нього роблять собачки від застібок, різні такі карабінчики, бряшки, гудзики і карбюратори. Це все є сплав цам на основі цинку. Для початку зробимо мастер-модель цикади а потім відділеємо з неї копії ділимо шаблон на три частини по лініям і дублюємо на пластику центральну частину будемо робити із твердої латуні 0,5 мм плавці із міді 1 мм голову із латуні 1,5 мм лобзиком вирізаємо далі зробимо рельєф на плавцях Робимо декілька ліній повздовж і знімаємо матеріал напилком з гострим кутом. Пропилимо місце під гачок. Залудимо і спаяємо разом. Занурюємо мастер-модель до середини в пластилін За кадром фрезою на 5 зробив очинята і направляючи для форм Склеїмо коробочку термоклеєм до у мене з ламіната Замішаємо міцний стоматологічний гіпс Наберемо до половини Також в іншу коробочку поверх гіпсу ставимо блишню, яку хочемо скопіювати Через годинку розкриваємо форму, а іншу форму підрівняємо від напливів гіпсу. Гіпс промажемо мильним розчином. Заповнюємо доверху. робимо воронку для лиття сушимо форму в мікрохвильовці, одну хвилину потім 5 хвилин чекаємо і повторюємо так 10 разів лити будемо сплавати сам це мабуть найкращий матеріал для лиття з нього відливають багато чого застібки, карабіни, гудзики, дверні ручки він просто дешевший ніж сама латун і не є такий капризний як алюміній пари дуже токсичний, тому треба плавити його під хорошою вентиляцією і обов'язково в респіраторі з вугольними фільтрами простий гіпс на жаль вистачає на декілька відливок потім він дає тріщини і сколи для лиття такого матеріалу потрібні спеціальні сумиші для ювелірного лиття називаються вони формовочні сумиші для цикад вирізаємо центральну частину свердлимо отвори і кладемо в гіпсову форму Латунну пластину також треба трохи підігріти перед тим як лити. Кінець плавця трохи не до кінця пролився, тому що латун забрало на себе тепло, а так виходить доволі непогано. З литтям кастмастера взагалі все дуже виходить просто. Свердлимо отвори в мастер-моделі цикади для кріплення гачків За допомогою неджавіючого дроту шукаємо центр ваги цикаді Ось така приманка у нас вийшла Практично все було зроблено вручну без електроінструменту окрім отворів коли немає світла, здобуваємо нові навички, творимо і результат нас обов'язково порадує Повернемось до кастмастера, наждачним папером зашкурим, робимо отвори Грунтуємо і фарбуємо в один із топових кольорів, який у нас дуже добре ловить щук ось така блещня у нас вийшла в прошлому році таким же способом ми відливали блешні з бобіту на цю приманку було піймано дуже багато щуки причому оригінальний кастмастер в золоті я так і не зміг розловити це ще раз підтверджує що колір приманки йде на першому місці просто треба підібрати правильний колір для водойми а щуки потім буду ставати в чергу за приманкою вийшли з жінкою протестувати іблешню вона буде ловити на оригінальний кастмастер, а я на копію з збобітлю на рибалку ми зазвичай виходимо на годинку-дві протестувати приманки щука клюнула на копію кастмастера на день також вийшли на годину помочити приманки воді також в цьому сезоні одна блишня обловила всі приманки, які у мене колись були. Не перекинув, тебе? что на буга женщина на бух щуку вообще не нашел не хочет приват не в ваше а бух да лишь диви реально да Дик заглотила Якщо відео сподобалось оцініть його лайком, також якщо є запитання пишіть в коментарях Дякую за перегляд